Слава Украине! Yeah. Шановна, wow. пани президент, Дорога Роберта, я дякую тобі за ці потужні слова і дякую за твою особисту увагу, дуже важливу увагу для України. Дякую за вашу і за твою принциповість, енергійність. Дві якості, які ми бачимо, бачимо незмінно у час теперішньої боротьби за Європу. І чиє поєднання завжди є передумовою прогресу. Європі пощастило, що у цій залі, у найбільшому парламенті Європи, у Європейському парламенті, принциповість та енергійність мають абсолютну більшість. Я дякую вам. Шановні, шановні представники Європи, шановні лідери Європи, усі ми європейці, кожен і кожна миллионов мільйонів людей на нашому континенті суміщаємо ці два статуси представників Європи і лідерів Європи. У такому суміщенні відображається відображається те, що наша Європа, сучасна Європа, мирна Європа дає світу European way of life. Європейський шлях життя. Європейський спосіб життя. Європейські правила життя, коли кожен і кожна мають значення. When the law rules. Верховенство права. Коли держави прагнуть бути соціальними, а суспільства відкритими. Коли різноманіття є цінністю, а цінності є різних, поєднані, поєднані справедливою рівністю коли кордони не порушены, але їхній перетин не відчувається. Коли люди вірять, вірять у завтра і готові вийти на площу, щоб вибороти своє завтра, коли між президентом і протестувальником лише один єдиний бар'єр, і це чесні вибори. Це наша Європа. Такі наші правила, такий наш way of life. І для України – it's way home. Шлях до свого дому. Зараз зараз я тут, щоб захистити шлях до дому нашого народу, усіх українців, усіх українок, різного віку та різних політичних переконань, різного соціального статусу, різного погляду на релігію, різної особистої історії, але однієї з вами у всіма європейської історії. Ukrainian European Way of Life намагаються знищити тотальною війною. Але для чого? Щоб після українського європейського способу життя знищити європейський шлях як такий? Для кожного з усіх 27 елементів of the European Way of Life, 27 країн Євросоюзу. Ми це не дозволимо. Эта тотальная война, которая была связана с Россией, она не только за территорию в той или иной части Европы. Ее загроза, загроза лише в том, что есть диктатор с шаленными запасами радянської зброї и подпиткой оружия от других диктатур, в частности от иранского режима. Чтобы быть способным вести эту войну, Кремль абсолютно цинично, последовательно, крок за кроком, рік за роком знищував, знищував те, что мы Бачимо в основі нашої з вами Європи, священна ценность людського життя була повністю знищена в Росії. Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та гаманців. Всі, всі інші для них, для Кремля, всі 140 мільйонів громадян лише тіла, здатні нести зброю, зброю в Україну. Зброї на поле боя, держать других в покоре, або самим быть в покоре. Верховенство, насильство и покирность. Вот rules там вместо права. Российский режим не только ненавидит любые будь-що, будь-яку соціальність і будь-яке різноманіття, а свідомо інвестує в ксенофобію та намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те, все те нелюдське, що було у 1930-х, 1940-х роках. Але чи це навічно? І це питання для всіх нас. Відповідь ні. Ні. Європа. Ми... Захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми українці на полі бою разом з вами. І я дякую вам. Я дякую вам за то, що ми захищаємось разом, і ми мусимо захиститись. І це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремось проти зневаги. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про что бы ми з вами не мріяли для своїх дітей, для своїх онуків безумовним тлом для цих наших мрій є мир, мир та безпека. І чи буде, буде? Чи буде все це можливим, якщо не здолати антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами, у нас всіх, Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме кожну з наших з вами спільних європейських цінностей. Наша обов'язкова перемога. Шановні представники Європи. Шановні лідери Європи, шановні пані та панове, депутати, шановні працівники Європейського парламенту та інших європейських інституцій, шановні журналісти, шановні працівники служб безпеки, військові, поліцейські, рятувальники, шановні працівники муніципалітетів, дипломати, вчителі, професори, науковці, Шановні лікарі, водії, працівники портів, фермери, шановні промисловці, робітники промислових підприємств, власники бізнесу, в малих, великих банках, шановні енергетики і залізничники, шановні студенти, школярі, профспілкові активісти, представники громадських організацій, шановні режисери і артисти, адвокати, судді, екологи, правозахисники, доля Європи. Ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути такої ілюзії і зараз. Кожен і кожна з вас важливі. Кожен і кожна з вас сильні. Кожен і кожна з вас здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу. И, и эти облески, точно не мне эти облески, за вдячность я хочу вам подякувати всем в Европе, в сотнях міст, местечек, кто підтримав Украину в всей, в всей исторической борьбе. Спасибо вам. Дякую. Я хочу вам подякувати тим, хто допомагав нашим людям, нашим звичайним людям, нашим переселенцям, хто закликав своїх лідерів збільшувати підтримку, підтримку захисту цих наших звичайних людей, хто виходив на площі, хто ставив питання, хто поширював правду про російську агресію, хто утримувався від спокус російської дезінформації і хто поруч з нами в боротьбі за життя, в боротьбі за Европу. Я дякую вам. Я дякую всем, кто помогает Украине с жизненно необходимым поставлением, оружием и енергетичним энергетическим і и палом, тысячами вещей, без которых... Яких... Не витримати в цій тотальній війні. І я дякую вам, шановні пані та панове депутати, і тобі особисто, ще раз, Роберто, за те, що своїми рішеннями ви незмінно захищаєте європейський спосіб життя. Завжди захищаєте Ukrainian European Way of Life. Вы ухваливаете смелые решения. Вы ухваливаете смелые решения. И вы европейскую амбицию быть домом. Домом справедливости и свободы. И я пригадую первые дни полномасштабного вторгнення, когда российская амбиция зламати нас и всю Европу еще была с коли Когда российская агрессия еще только починала ламати свої зуби об нашу оборону. Європейський парламент вже тоді, 1 березня, на шостий день повномасштабної війни, ухвалив резолюцію з підтримкою не просто нашої держави, а статусу кандидата на вступ в Євросоюз для нашої держави. Це була візія, яка мотивувала нас бути стійкими і залишитись на нашому, шляху. Дякую. Сьогодні ж на засіданні Європейської Ради я матиму нагоду подякувати особисто главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік дозволили дійсно нашому Континенту, сделать то, что попередня хвиля лидеров считала невозможным. Европа наконец-то освобождается от залежності зависимости от российского выкопного палива. Европа очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса. Европа защищается от ін Инфильтрации агентов российских спецслужб, которые розглядали Европу уже даже как место для полювания за оппонентами российской диктатуры. Вперше в своей истории Европейский Союз надає військову помощь такого масштаба. И вперше в истории готовит, я верю, позитивну оценку внутренним реформам в европейской стране, которая защищается в этой тотальной войне и одновременно воюючи модернізує свои институты. Мы ми наближаємось до євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що что... Україна що перемагає членом євросоюзу, євросоюзу, що перемагає. Дорогі друзі, можливо раніше дехто ще не відчував всю, всю міць європейського шляху, European Way of Life, і тепер ми разом, Україна і країни ЄС, зробили нашу міць очевидною. Чому це можливо? Бо ми поєднуємо принциповість та енергійність, ми всі. Ми всі рівні у тому, що представляємо Європу, і добросовісні у тому, що кожен є лідером Європи у своєму конкретному житті. Ми не покладаємося на слова ми діємо, ми не пасуємо перед ворогом, ми стоїмо, ми не втрачаємо час. Ми змінюємось і ми змінюємо. Європа завжди залишатимеся вільною, поки ми разом і поки ми дбаємо про нашу Європу, дбаємо про European way of life. Я дякую всім вам. Я запрошую всіх вас в Україну. Слава усім українцям і українкам, хто у бою. Слава Україні.